أكتب الأبيات واهديها مع نفحات تطيب و تفتخر في مديح رجالها للكريم الوفي بفعل والشم اللقيب السحيم والنساب عالي من أصل ما ماخذٍ طيب الصفات وعزها وفضلها امي ومن سابع عالم اصل عريف ماخذ انتظا صايف بن تطيب خوت من طيبها بالفخر يعنا لها شيخ من جاهه نصر والله ما يخيب يبشر بسعده وجاب نلبس هملا من بدر صاعد يادي يا بيتي وجيب بالمعاني حسها من الحروف اجزالها ابن مسعود بوفا بادلك طيب بطيب طيب وجر والعلا العلا لها ما توفيك الحروف وين كتبها لك كل كلمة في غراك عالي منزالها اكتبها النساب عالي من اصل عريب ماخذ الطيب الصفات وعزها وفضالها واتمدت تسوى بلد مع بعيد ومع قريب والمعالي راما وكل صعبه طراها انحق ابو كلمه سيف مهب وانعطى مده كرم في جميع احوالها شيخ بن طفل مديح والقصايد به تطيب من طيبها بالفخر يعنا لها الشيخ من جاه ونصه والله ان ما يخيب يمشي بسعده وجاه من البسنة مالا من بجر الصاعدي يهدي يبيتي وجب بالمعاني حسنا الحروف الجزالة ابن مسعود بوفا بادي لك صيب انفط يبونت را على و والعلا ترقالها ما توفيك الحروف انكتبها كتبها اديب كل كلمه في غلاك عالي مزالها